Liviu Dragnea, în un ordonan crucial, va desctua marile investiții. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ce în această sepetemân va fi adoptat în guvernul ordonan care va reglementa parteneriatul public-privat. Am discutat despre ordonana privind parteneriatul public-privat. Există o legislaie în acest sens, dar este atât de bun ce nu s-a realizat până acum niciun parteneriat public-privat. Am stabilit în această PTM adopt adoptă această ordonan, un proiect care va desctua marile investiții publice, a spus Dragnea.